Jaz sem Ana, dobrodošli v moji GUDA-FUDA kuhinji. Danes je čas za dobro staro klasiko, ki jo lahko postrežeš ob katerikoli priložnosti. Recept je ful preprost, Kljub temu, da ne gre za čisto običajne mafine. Jaz ti rečem, ni sproti Moje videe se ti vedno splača pogledati do konca. Takrat ti bom razkrila, kako lahko osvojiš Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Najprej v sekljalniku zmeljamo 130 gramov vsejnih kosmičev. Zdaj pa enako naredimo še zdateljnik. V sekljalniku jih zmeljamo 145 gramov. No, za nadaljevanje pa potrebujemo nekaj večjega. Tadam! V multipraktik stresemo osene kosmiče, jim dodamo dateljne, potem pa še vse ostale sestavine. 2 decilitra vode, 30 gramov kakava v prahu, dve žlički pecilnega praška, eno žličko vaniljevega sladkorja, ščep soli, 1 deciliter osenega napitka, In eno žlico čokoladnih proteinov. Mešamo tako dolgo, da nastane enodno zmes. Vem, kaj razmišljate. Proteini verjetno pomenijo, da so ti mafini namenjeni športnikom in telovadim nisem ravno strokovnjakinja za športno prehrano, tako da ne morem trditi, da so moji s proteini popolna fit sladica. Sem pa strokovnjakinja za vse, kar je dober in ti mafini so zagotovo božanski. V pekat za mafine nadevamo papirčke in maso nabrizgamo vanje. Muffini so zdaj pripravljeni za pečico. Pečemo jih 23 minut na 170 stopin celzija. Ej, imam še čas za eno rundo. Muffini so zdaj pečeni in se hladijo. Ta čas pa lahko pripravimo kremo. V multipraktiku zmeljemo 100 g. zamrznenih malin in poželi želi še žlico rjavega sladkorja. V drugi posodi stepemo 100 g. kokosove smetane in 110 gramov kokosovega mleka iz pločevinke. Potrebujemo samo tole maščabo, ki se je nabrala na vrhu pločevinke. Potem umešamo še maline in vse skupaj nadevamo v vrečko za dresiranje. Na zdaj postamo hladelnik, da se stredi. Ej, a mam čas? Nee. Napiši spodaj v komentar, kateri je tvoj najljubši šport. Med vsemi, ki boste dodali še hashtag sladki petek, bomo izrebali. Tri, ki boste prejeli Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Krema je pripravljena. Zdaj jo samo še takole nabrizgamo na ohlajene mapine. Proteini so končani in najboljša stvar pri je, da so takoj pripravljeni za nam nizoh. Jej, bravo vsem, ki ste si video pogledali do konca. Če so vam moje recepti všeč, stisnite na subscribe gumbek tamle spodaj in se vidimo na mesec. Čau!